Μιλάω με κάποιον, σκέφτομαι ότι θα πρέπει να με πείσει να δουλέψω μαζί του. Και δεν το λέω αυτό, ούτε πηγαίνω αλαζονικά. Εγώ θα αφιερώσω χρόνο σε αυτόν, να τον εκπαιδεύσω. Θα αφιερώσω χρόνο να, να του δείξω πράγματα, έτσι. Θέλω να του μεταδώσω όλε τι γνώσει που έχω και να του κατευθύνω. Θέλω να ξέρω αν είναι δεσμευμένο. Αν είναι αποφασισμένο να κάνει κάποια πράγματα. Αν είναι διδάξιμο, έτσι. Θέλω να δω αν έχει χρόνο να αφιερώσει. Μιλούσαμε κάποτε με υποψήφιο και μου λέει: Ωραία αυτά που μου λε, αλλά πείσαι με. Για ποιο λόγο να κάνω αυτή τη δουλειά. Έτσι. Θέλω να είμαι επίση, μου λέει. Ε, Καταδίδω βέβαια, δεν αντέδρασα ε, και του λέω πολύ καλή ερώτηση σου. Αλλά πε μου λίγο, Ποια προσόντα έχει που σε κάνουν να πιστεύει ότι μπορεί να λειτουργήσει με επιτυχία τη δική σου επιχείρηση από το σπίτι. Δηλαδή το γύρισα. Και μου λέει, ξέρω εγώ, Ότι είμαι πολύ εργατικό. Α, λέω πολύ σημαντικό αυτό, τι άλλο. Ε, του, μου λέει, Είμαι επικοινωνιακό. Και αυτό λέω είναι σημαντικό, τι άλλο. Ε, είμαι συνεπής. Ωραία, και αυτό είναι σημαντικό, τι άλλο. <χει> τον είχα παιδιά 10 λεπτά και μου έλεγε πράγματα για τον εαυτό του καλά, ουσιαστικά προσπαθούσε να με πείσει έτσι, για ποιο λόγο να συνεργαστώ μαζί του. Άρα το γυρίσαμε με αυτόν τον τρόπο. Και αφού μου είπε: Πόση ώρα μου λύγει, Εγώ τα, τα καλά του, του λέω στο τέλο: Ξέρει κάτι, μου βάζει αυτά που μου λε, μου φαίνεται ότι ίσω είσαι το άτομο που ψάχνω να συνεργαστώ, αλλά ακόμα δεν ξέρω 100% με σιγουριά. Οπότε να προτείνω κάτι. Και τον οδήγησα στο επόμενο βήμα. Μέσα μου σκέφτομαι ότι αυτό πρέπει να με πείσει για ποιο λόγο να αφιερώσω χρόνο. Σε αυτόν και να τον εκπαιδεύσω. Βέβαια, η στάση δεν είναι αλαζονία. Πολλοί τον μπερδεύουν αυτό και λένε πολύ συχνά τη φράση Δεν ξέρω αν μου κάνει, δεν ξέρω αν μου κάνει. Αυτό μπορεί να φανεί αλαζονικό. Οπότε δεν θέλουμε να μπερδέψουμε τη στάση ε, το ότι αυτό αυτός μα χρειάζεται και να, να το γυρίσουμε μετά στην άλλη, στο άλλο άκρο και να γυρίσει να γίνει αλαζονικό. Έτσι. Βλέπω λοιπόν κάποιου που μπερδεύουν τη στάση με το να είναι αλαζόνε και μιλάνε με ασέβεια ή μιλάνε υποτιμητικά στου άλλου. Το να μιλάτε αλαζονικά ή με ασέβεια στου άλλου, ποτέ δεν θα σα βοηθήσει. Ποτέ. Η στάση λοιπόν δεν είναι αλαζονία, είναι σεβασμό στον εαυτό μα και σεβασμό στον άλλον. Γιατί σεβασμό στον εαυτό μα, γιατί αν δεν μα κάνει, αν δεν κάνει αυτό που ψάχνουμε, αν δούμε ότι δεν είναι αποφασισμένο και δεσμευμένο να δουλέψει, θα το πούμε εμεί όχι, αλλά είναι και σεβασμό στον άλλον, γιατί θα το πούμε όχι. Αν δούμε ότι δεν του κάνει αυτή η δουλειά, ότι δεν πρόκειται να κάνει πράγματα, ότι δεν είναι κάτι που ψάχνει. Που τον ενδιαφέρει, που τον αφορά αυτό το διάστημα, αυτό μπορώ να το δω και εγώ. Δεν χρειάζεται να με το πει εκείνο, μπορώ να το πω και εγώ όχι. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν θα, δε θα το πούμε να ξεκινήσει, αν δω ότι δεν είναι έτοιμο τώρα να το κάνει. Εντάξει. Η στάση πηγάζει ουσιαστικά από τη σιγουριά μου ότι αυτό που έχω είναι καλό, ότι μπορώ να το βοηθήσω και ότι μπορώ να του δείξω ένα σύστημα για να πετύχει του στόχου του. Αν θέλει να μάθει πώ να γίνει ακαταμάχητο στην επικοινωνία και πώ να προσκαλεί αποτελεσματικά ανθρώπου σε μια εκδήλωση. Στο so, να μάθουν περισσότερα για τα προϊόντα για την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε χρειάζεται να παρακολουθήσεις την 5 εκπαίδευση που έχω φτιάξει, που ονομάζεται Ακαταμάχητη Πρόσκληση. Μπες στο greekcoach.gr, κάθετος invite, μάθε περισσότερα για το τι καλύπτω σε αυτή την εκπαίδευση και είμαι σίγουρος ότι θα την βρει εξαιρετικά χρήσιμη. greekcoach.gr, κάθετος invite.